Aztól hallottuk gyermekként, hogy hazudni nem szabad. Szülőktől, pedagógusoktól, mert hogy ez alap. Az emberi létünk egyik legfontosabb alapja. Más embert nem csapunk be, mert hogy az bűn. Egyet, tizet, milliókat vagy egy egész társadalmat becsapni szintén az. Aztán azt is belénkvésték kiskorunkba, hogy más embert gyalázni, alázni, emberi méltóságába taposni, szintén bűn. És ez alól nem adhat felmentést, semmiféle indok, hogy csak azért tettem mert, egyszerűen bűn. Ezt kaptuk útravalóként, és jó esetben ezt adjuk tovább gyermekeinknek is. És még egyszer mondom, nincs olyan indok, nincs olyan cél, ami ezt a két alaptételt megengedni, felmentést adhatna alolla. Sem magán, sem politikai cél. És a szólás szabadsága sem adhat felmentést. Nem olyan nehéz. Ne hazudj, és ne gyaláz másokat. Csak ennyi.